Ako želite najboljeg osobnog psa čuvara, čuvara kuće ili čuvara stada, tada pasmine pasa koje ćete vidjeti u videu apsolutno nisu najbolji izbor za vas. Psi koji su izuzetno miroljubivi i sve strance odmah povjerljivo pozdravljaju su zapravo najgori psi čuvari. Ipak ako trebate izuzetno dobrog, prijateljskog i miroljubivog psa da zasigurno nećete požaliti. Pogledajmo sada listu top 10 najgorih psa čuvara na svijetu. Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina Engleski Bulldog. Engleski budog je vrlo popularna pasmina pasa u svijetu. Oni su mišićali, odani i vrlo lagano se prilagođavaju na život u gradu ili selu. Koje su karakteristike Engleskih budoga? Engleski budozi su tvrdoglavi, dobri, prijateljski i društveni. Iako obožavaju svoju obitelj oni nisu dobri čuvari jer vole ljude i traže pažnju. Na devetom mjestu listi nalazi se pasmina Havanski bišond. Havanski bišan je mali svatki pas koji žudi za plažnjom i vrlo ravnoći razigrano i druželjubivo dočekati svakoga. Havanski bišon psi su inteligentni, osvjetljivi, ljubazni, druželjubivi, razigrani i nježni. Dakle, ovi psi vole djecu, druge pse, obitelj i strance što ih čini izuzetno lošim psima čuvarima. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina Newfoundland. Iako su Newfoundland psi veliki i jaki imaju izuzetno nježan temperament. Radi se o mirnim i smirenim psima koji se često naziva nježnim divovima. Newfoundland psi su nježni, inteligentni, odani i smireni. Oni vole djece i obitelj, žele udovoljiti vlasnicima i dobri su s drugim psima i strancima. Sve ove karakteristike čine ih lošim psima čuvarima. Na sedmom mjestu listi nalazi se pasmina Bišon. Maleni pas Bišon je veseli, druželjubivi i lijepi psić. Oni su uvijek sretni, osim kada su ostavljeni sami. Bichon psi su razigrani, osjetljivi, nježni, odani i veseli. Oni obožavaju društvo, izuzetno su prijateljski prema svima i kao takvi loši psi čuvari. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina Bedlingtonski terijer. Bedlingtonski terijer je brz i oštar pas koji se koristio kao ubojica štetočina. Iako imaju dobre instinkte za lovačke pse, danas se prvenstveno koriste kao kućni ljubimci. Bedlingtonski terijeri su inteligentni, ljubazni, duhoviti i dobroćudni. Prijateljski su nastreni prema svima što ih razumljivo čini lošim psima čuvarima. Na petom mjestu liste nalazi se pas na mali venerski Basset Grifon. Mali venerski baset grifon pas je veseli lovac koji je u prošlosti služio za lov na divljeću. Ova pasmina poznata je kao samostalna te da voli odlaziti. Mali venetski basset Grifon psi su druželjubivi, živahni, prijateljski, samostalni, aktivni i sretni. Ovi psi također vole lajati. Ipak njihova prijateljska narav prema drugim psima, obitelji, djeci i strancima čini ih jednima od najgorih psa čuvara. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina Bernardinac. Ogromni i dobar Bernardinac pas je poznat kao miran i miroljubiv radni pas. Koristili su se prvenstveno za pronalazak i spašavanje od putnika na Alpama. Bernardinci su veseli, prijateljski nastrojeni, oprezni i nježni. Ovi prekrasni dilovski psi prijateljski se odnose prema svima i ova činjenica čini ih lošim psima čuvarima. Sada su jedi top 3 najgori psa čuvara na svijetu, spremni? Na trećem mjestu liste najgori psa čuvara na svijetu nalazi se pasmina Irski Seter. Izuzetno dobar kućni ljubimac, Irski Seter voli djecu, druge pse i strance. Dakle nisu pogodni za pse čuvare. Također Irski Seteri su živahni, ljubazni, neovisni, energični, druželjubivi i razigrani. Njihov dobar temperament čini ih izvrsnim terapijskim psima u bolnicama, domovima za umirovljenike i školama. Na drugom mjestu liste najgorje psa čuvara na svijetu nalazi se pasmina Zlatni Retriver. Zlatni Retriver je poznata i popularna prijateljska pasmina pasa. Izuzetno su nježni, dobri i vole pomagati ljudima. Sve ove karakteristike činje ih odličnim obiteljskim psima, ali ne i dobrim psima čuvarima. Zlatni Retriver psi su odani, razigrani, ljubazni, samouvjereni, prijateljski nastrojeni prema svima, pametni i pouzdani. Ovi psi obožavaju se igrati i družiti s ljudima. Odlični su psi vodiči za slabovidne i slijepe osobe te psi za traganje i spašavanje. Slijede najgori psi čuvari. Najgori psi čuvari na svijetu su psi pasmine Labrador Retriever. Labrador Retriever je najpopularnija obiteljska pasmina na svijetu. Već duže vremena dominiraju na ljesici popularnosti u svijetu, zašto? Njihov lijep izgled i odlične prijateljske karakteristike čine ih pasminom s kojom ne možete pogriješiti. Labrador Retriever psi su prijateljski nastranjeni prema svima, miroljubivi, druželjubivi, privrženi, energični i razigrani. Dakle oni su prijateljski i dobri obiteljski psi, ali i najgori psi čuvari. Postoje mnoge druge pasmine pasa koje bi se mogle naći na ovoj listi. Znate li koje?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 Sačuvajmo naše kućne ljubince zdravima i veselima, lijep pozdrav!